Καίρετε, σε αυτό το βίντεο θα εξηγήσουμε με απλά λόγια, τι είναι το blockchain. Το blockchain ουσιαστικά είναι μια σειρά καταχωρήσεων που αφορούν συναλλαγές σε ένα δημόσιο κατάστοιχο. Κάθε καινούργια ομάδα καταχωρήσεων ένα block συνδέεται με προηγούμενα, δημιουργώντας έτσι μια λυσίδα καταχωρήσεων, δηλαδή ένα blockchain. Τα blocks αυτά συνδέονται μονοσήματα μεταξύ τους. Προκύπτουν δε μέσα από μια διαδικασία που ονομάζεται Proof of Work, κατά την οποία επιτυγχάνεται η αλγοριθμική επίλυση ενός δύσκολου υπολογιστικού προβλήματος. Κατά αυτόν τον τρόπο, το blockchain λειτουργεί ως ένα αποκεντρωμένο λογιστικό καθολικό, το οποίο είναι κοινό για όλους τους συμμετέχοντες, μιας και όλοι οι εμπλεκόμενοι αποθηκεύουν ένα αντίγραφο του, κάτι που εξασφαλίζει την ασφάλεια και τη διαφάνεια των συναλλαγών. με πάρα πολύ απλά λόγια, έτσι ώστε να το καταλάβει και ένα τρίχρονο παιδί. Με πολύ απλά λόγια, ένα blockchain είναι μια βάση δεδομένων που δεν χακάρεται με τίποτα, με μεγάλη ταχύτητα, σε οποιοδήποτε σημείο σε όλο τον κόσμο. Το βασικό πλεονέκτημα είναι πως η δημόσια πρόσβαση που έχει ο καθένας σε αυτή τη βάση δεδομένων, το blockchain δηλαδή, διευκολύνει στη διαφάνεια των συναλλαγών με την εξάλληψη κάθε ενδεχομένου παραβάσεων, ακριβώς εξαιτίας της φύσης των δεδομένων. Αφού όλες οι πληροφορίες που αφορούν μια συναλλαγή βρίσκονται κρυπτογραφημένες πάνω σε αυτή την παγκόσμια βάση. Η βασική διαφορά αναφορικά με την προστασία και την ασφάλεια προκύπτει από το γεγονός ότι δεν είναι πλέον απαραίτητη η ύπαρξη μιας αρχής, μιας ενδιάμεσης έμπησης αρχής, μιας τράπεζας ας πούμε ενώ η εμπιστοσύνη των συναλλασσομένων μερών βασίζεται ακριβώς πάνω στην αλγαρυθμική επιβεβαίωση πάνω στην επιβεβαίωση των συναλλαγών γίνεται μέσω mining αλλά πάλι περνάμε σε τεχνικό κομμάτι οπότε θα το κρατήσουμε λίγο απλό ας πούμε τα βασικά οι περισσότεροι μπερδεύουν το bitcoin με το blockchain είναι, είναι λάθος είναι διαφορετικά πράγματα αν το bitcoin είναι πράγματι η αναπαράσταση της αξίας αυτής της τεχνολογίας τότε το blockchain σημαίνει πολλά περισσότερα αυτό είναι όντως, το μεγάλο ερώτημα, η ερώτηση του ενό εκατομμυρίου που λένε. Ιδίω από τη στιγμή που ο Ντόρο που έχει δημιουργηθεί έχει οδηγήσει σε ένα πυρετό επενδύσεων από εταιρείε και startups που δηλώνουν ότι αξιοποιούν το blockchain για την ανάπτυξη μια νέα λύση ή υπηρεσία, μέχρι στιγμής πιο ευρύ εφαρμογή δεν είναι άλλα τα κρυπτονομίσματα και τα NFTs τα οποία θα τα αφήσουμε για ένα άλλο βίντεο, μιας και είναι ένα άλλο κομμάτι από μόνο τους. Τα κρυπτονομίσματα είναι μένει η πρώτη εφαρμογή του blockchain, αλλά δεν είναι η μόνη. Τα παραδείγματα είναι πολλά, καθώς δημιουργούνται τεράστιε οικονομικές και χρηματοοικονομικές ευκαιρίες. Ενώ λίγες, αυτή νέα τεχνολογία επιτρέπει ταχύτερες και ασφαλέστερες παγκόσμιες συναλλαγές, οι οποίες με τη σειρά τους Υποστηρίζουν μια πιο συνδεδεμένη και δυνητικά πιο δίκαιη οικονομία. Να πούμε ένα παράδειγμα στον πραγματικό κόσμο. Α πούμε, διασυνοριακέ συναλλαγέ. Πούμε ότι θέλουμε να στείλουμε 10.000 ευρώ στο φίλο μα, ο οποίο ζει στο Άμστερνταμ, στο Λονδίνο, δεν έχει σημασία. Από οποιοδήποτε μέρο του κόσμου. Στο τρέχον πεζικό σύστημα χρησιμοποιείται το κλασματικό απόθεμα, δηλαδή αφαιρεί από ένα λογαριασμό προσθέτε ένα άλλο. Πρώτα απ' όλα μπορούν να γίνουν μεταφορέ, διεθνεί μεταφορέ, μόνο στι ε, επίσημα αυστηρά καθορισμένε ώρε. Το επόμενο εμπόδιο πάλι είναι ότι οι συναλλαγέ μπορούν να χρειαστούν κάποιε ώρε μέχρι και αρκετέ ημέρε. Α μιλήσουμε για το Λονδίνο, όπου έχει λίρα Αγγλία. Τα ευρώ πρέπει να μετατραπούν σε λίρα Αγγλία με τη συναλλαγματική ισοτιμία που είναι υπέρ τη τράπεζα. Καθώ πρέπει να πληρώσουμε την τράπεζα επιπρόσθετε χρεώσει. Ένα τέτοιο σύστημα μεταφοράς χρημάτων, που καταλαβαίνουμε, είναι ένα αποτελεσματικό και παρέχει πάντα ωφέλη για τις ίδιε τράπεζες. Εδώ είναι διαφορά ακριβώ ότι με τη χρήση τη τεχνολογία blockchain η διαδικασία αυτή είναι πολύ πιο αποτελεσματική και απλή. Ουσιαστικά είναι μια τεχνολογία ανοιχτού κώδικα που προσφέρει μια εναλλακτική λύση στην παραδοσιακή μεταφορά χρημάτων. Απλώ θέλουμε κρυπτονομίσματα από το, πορτοφόλι μας, το ψηφιακό μα πορτοφόλι στο πορτοφόλι. Φίλου μας. Τώρα, πώ γίνεται η επιβεβαίωση. Οι κόμβοι ή τα άτομα ή τα υπολογιστές, να πούμε, όχι, καλύτερα η Combi, οι κόμβοι ή nodes, όπως αλλιώς λέγονται, ή τα άτομα στο δίκτυο σε όλο τον κόσμο, επιβεβαιώνουν αυτή τη συναλλαγή, διασφαλίζοντα έτσι ότι τα χρήματα εμφανίζονται στο λογαριασμό του εκάστοτε προσώπου. Το blockchain είναι μια τεχνολογία για την οποία η τελική ετιμιγωρία πραγματικά δεν υπάρχει ακόμα έτσι να κάνουμε μία γρήγορη ιστορική αναδρομή. Πρώτα, η πρώτη σε αυτήν έγινε το 2008 όταν και δημιουργήθηκε το πρώτο peer, -peer cash system το πρώτο blockchain να το πούμε έτσι από το Σαντός Σινακαμώτο. Το πραγματικό του όνομα το οποίο βέβαια δεν γνωρίζει κανείς ούτε γνωρίζει αν αυτός είναι άνθρωπος ή μια ομάδα ανθρώπων ή, ή εξωγήινος ας πούμε ή, ή κάποιο είδου τεχνητούς νοημοσύνης. Δεν το γνωρίζει κανείς αυτό. Οπότε ο ανακαμώτας το πούμε έτσι χρησιμοποίησε χρησιμοποιήσει τον αλικό αυτό για να φτιάξει το πρώτο bitcoin. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι η προοπτική να μας επιτρέψει να περάσουμε στην επόμενη φάση του διαδικτύου μετασχηματίζοντάς το σε ένα δίκτυο ανταλλαγής χρηματικών αξιών από ένα δίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών και δεδομένων που είναι μέχρι σήμερα. Κλείνοντας να πούμε ότι το blockchain επιτυχάνει τη μετάβαση μία από τις και ο Σημαντικέ Λειτουργίε του Εμπορίου, αυτή τη εμπιστοσύνη. Για πρώτη φορά στην ιστορία η τεχνολογία έχει επιτρέψει την έκδοση χρηματικών αξιών απευθεία στο διαδίκτυο χωρί τον έλεγχο από κάποια κεντρική ή τραπεζική αρχή. Και επιπρόσθετα, για πρώτη φορά μπορούμε να ελοπίσουμε ψηφιακό χρήμα. Κάπω έτσι θα κλείσω το βίντεο αυτού, αυτό ήταν το Blockchain Key, μια παγκόσμια βάση δεδομένων όπου καθένα μπορεί να έχει πρόσβαση στέλνοντας οτιδήποτε ψηφιακό αγαθό υπάρχει πάνω σε αυτή, με ταχύτητα, ασφάλεια και νονυμία. Να έχετε μια καλημέρα ή νύχτα όπου και αν βρίσκεστε και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Πολλά φιλιά!